de problemes que això de jutjats... i ostres, vosaltres us heu enviat a Madrid durant quan era un jutge? Voleu dir que no sabia com estava la situació de jutjats d'Ivissa? I tant que ho sabia. I què ha fet aquest jutge perquè per jutjats d'Ivissa n'assin més representats i arreglats ja? Absolutament res. Per tant, fa falta que donem gent d'aquí perquè per a Madrid sàpiguen que a les nostres vidres hi ha alguna cosa més. Hi ha un clar, senador que més iniciatives ha presentat sobre l'Aïtis i Formentera aquests darrers quatre anys, és un senyor que es diu Bernat Cornell, que és un senador d'esquerra. I llavors, el PP, per exemple, l'aprovaven i diuen, bueno, l'hi aprovam perquè s'ha de fer, eh, però no perquè ho presenti vostè. I jo, perquè no has presentat tu? I, i aquell senyor de per Sant Joan, que, que representa, que és senador nostre a Madrid, eh, anava tenint atacs de banyes i anava posant per fer-ho, que avui aprovat això, però no per no ho haig presentat aquest d'Esquerra, eh? ho hem provat perquè, perquè és molt bo. Ah. Ja. I llavors en grances municipals, que ja els estan preparant i ara necessitem molta força per preparar-les. Necessitem preparar tantes candidatures com sigui possible. Uh, Sant Josep, a Vila, a Santa Eulària, estan tirant endavant llistes que, que poden obtenir representació i que poden ser decisives per formar governs progressistes i que pensin a la nostra terra en aquests municipis. I per tant, moltes gràcies per serí de tot cor. Endavant, continuarem endavant això i farem que Ibiza i Formentera duna vegada estiguin més representades en els mitjans. Gràcies i endavant.